اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله أصبحنا وأمسينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بسم الله أصبحنا وأمسينا وأشهد أن لا إله لا الا الله وان محمدا رسول الله اللهم انا نسالك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوه المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره ارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم إنا نسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ارحمني برحمتك يا رحمن الراحمين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 بسم الله أصبحنا وأمسينا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. بسم الله أصبحنا وأمسينا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.